زي العصفور ما وجد بيته زي اليمامه الفرحه بيتك يا ربنا انا حبي حبيتو حبيته بامانه زي العصفور ما وجد بيته زي ال... يا ما الفرحان بيتك يا رب بيتك حبته بأمان بيتك لو تهليل شموع بيتك محبه ونور وسلام زي محبه بيبت يا يسوع حبيتك أنت مدى الأيام زي العصفور ما وجدتو زي اليام ما الفرحة نبيتك يا راحبي حبيتو بامانه بتك مليان من البركات امنتو من كل الشياطين يوماتي فيه الادسات تقام على شان القديسين زي العصفور ما وجد بيته زي يا امام الفرحه ناجح بيتك بن ارافير ونستفس في اجمل الحل ونسمع في اقدس ترتي الانسان بحت طول الازمه زي العصفور ما وجد بيته زي اله يامام الفرحه نضبتك يباه ملي في ديارك اللي بالعب فيه سلكين ثبتني في طريق انوارك يلا في ضائع الدهر اين زي العصفور ما وجد بيته ياماما بيتك يا رب محبك